Eu son daquí, de, de logo, da cidade. Traballo no Burger King de repartidor e, bueno, ao mesmo tempo, faco así algúnas, algún traballeño para unha empresa de pegadas de carteles, reparto de propaganda e estas cousas. Por aí mesmo estou cursando o primeiro e segundo, as logo, os dous cursos a vez. Bueno, eu, pois... No, cando estou en que cursar o achirato, pois, bueno, a verdade, foi un caso de fracaso escolar, entonces pues nada, intentei por outras vías, ciclos medios, fixen un de mecanizado, non me gustou, eh bueno, perdim a avaliación contínuo pouco de comenzar, e eh, nada, eh un ciclo de técnico deportivo despois, que me gustou, fixeno, e agora pues a verdade que me queda eso como pendiente, non? Eh me... a verdade é que che si pode abrir muitas portas se vos traio e me, me quitalo isto, na oportunidade para quitarlo, é eh, boa, trabalhando, claro pois quizá xa suportame poder estudar o que no no seu momento non non puiden e darme a oportunidade de facelo, pois eso eu era teño unha idade, teño que traballar, teño que mantenerme e, e se non pois non non sería posible, entonces isto xa é imposible. Pois os meus no este futuro, eh, sería formarme a xiña para, para conseguir un traballo, pero non non sería o primo, bueno, despois de acabar isto volver a estudar outra cosa. Non non sería mi intención, pero bueno, nunca se sabe. Sí, sin lugar a dudas. Está claro que non vai ser sempre, pero está claro que che pode surgir oportunidade e ese o tes está aí, ese un tes, pues cousa, pues, non pues, creo que sí. Sí. Hum... Sí, sí, sin lugar a duda, pero sobre todo creo que umas aproveitálles era é para rapaces que, que, bueno, no momento en que se que decidan irmirse do, do do diurno, que se veñan para aquí porque van a quitar rápido, se deixas pasar os anos vai ser máis complicado como me pasou a mí, pero bueno, ainda si sí, é fácil e eu recomendo, é unha oportunidade.